السلام علیکم ویئرز آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج جو میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہیں دو خوشخبریاں ٹو گڈ نیوز جون سی فسٹ گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ایک نیو ممبر آنے والا ہے یس مائی وائف از ایکسپیکٹنگ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی وائف ہے آپ تو میری تو تین وائف ہیں تو ان میں سے کون سی وائف ہے آپ گیس کریں So my Brazilian wife, she is expecting and we are going to have one Brazilian blood in our family, <laughs> yes. So this was the first good news which I want to share with you guys. The second one is that uh, I am trying to make one platform, one uh, platform on one website for people uh, where they will be able to find ہیلپ ریلیٹیڈ ٹو پالیگمی فسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک پلیٹفام اور ایک ویب سائٹ کیوں بنانا چاہ رہا ہوں اور کیوں بنانے کا سوچ رہا ہوں اور اس کے آئیڈیا کیوں آیا اور اس کے پرکنگ میں نے کیوں شروع کی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں نے شادی ایک سے زیادہ کرنی تھی تو جو جو چیلنجز میں نے فیس کیے جو پرابلمز میں نے فیس کی جو جو مجھے فیس کرنے پڑے in terms of practicing polygamy not only کہ جو مجھے uh, problem face آئی سوشلی جو معاشری چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑے اس کے علاوہ جو find out کرنا تھا سرچ آؤٹ کرنا تھا proper person یا uh, جو لیڈیز انٹرسٹیڈ ہوں پالیگی میں اندر وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا نارملی تو پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں ورڈ آف ماؤتھ سے بات کرتے ہیں کہ جی ہاں جی میں انٹرسٹیڈ ہوں اور بات یہاں تک پہنچتی ہے آپ کو دوست احباب سے لوگوں سے رشتے داروں سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی انٹرسٹیڈ ہے جو ایک سے شادی کرنا چاہتی ہے یا یہاں پہ کوئی بیوہ ڈیورس یا متعلقہ یا کوئی اور انٹرسٹیڈ ہے جو شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ بھی بتاتے ہیں تو آپ کی وہ فائنڈ، فائنڈنگ میں آسانی ہو جاتا ہے ایک نارمل پروسیس ہے شادی ہونے کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو اتنا نیگیٹو سمجھایا جاتا ہے برا سمجھایا جاتا ہے تو وہ بہت بات ہی کرو معاشرے کے اندر تو وہ آپ کو اکسپٹ ہی نہیں کریں گے ساتھ کہتے ہاں ہے ایک ہی گلیں کرتا پہ تو اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہاں ہے والا حساب ہوتا ہے اج کے آج کے دور سے ان کو اندر وہ پرانا زمانہ سی پرانے دور سے سن آج دیا بندے نہیں کر سکتے بندے افورڈ نہیں کر پا رہے تو عورتیں نے اس چیز نہیں کر تو اس طرح کی باتیں جونسی ہیں کرتے ہیں لوگ سو so, اس وجہ سے یہ جو باتیں سننے کو ملتی ہیں ایک تو شوشل چیلنجز ہیں معاشرتی چیلنجز ہیں پرابلمز ہیں اور دوسرا پھر فائنڈ آؤٹ اگر آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے یا کہیں سے بھی جب مجھے اس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑے پھر میں نے میرج سائٹس یا جتنی بھی ویب سائٹس ہیں بنی ہوئی شادی کے لیے جانے کی کوشش کی اکثریت ویب سائٹ پہ تو پہلے الاؤ ہی نہیں ہے آپشنز ہی نہیں ہے الاؤ ہی نہیں ہے کہ جی ایک سے شادی کے لیے آپ لک آؤٹ کچھ کر سکتے ہیں آ, بہت ہی ویب ویبسائٹ ہیں اور جو کچھ ہیں ویب سائٹس وہ فیک پروفائل اسکیمس سے پر بھری پڑی ہیں تو یہ ریزن تھا کہ مجھے سکیمرز کا فیس سامنا کرنا پڑا آ, فیک پروفائلز کا سامنا کرنا پڑا نان سیریس لوگ میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ ایکسپلسٹ explicit, ایکسپلسٹی جو سی کیا کہتے ہیں سیکشوالیٹی میں اور آ, یعنی ہر قسم کی فضول جو جس کے خلاف میں ایک کام کرنا چاہ رہا تھا وہی وہ مجھے مل رہا تھا Uh, کہ لوگ زنا اور فضولیت کی طرف بڑھے ہوئے ہیں اور uh, لڑکیاں آپ سے آپ اگر شادی کے لیے بات کریں گے تو کہیں گے نا ہم سے دوستی کر لیں ہم دوستی کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہم شادی نہیں کرنا چاہتے مینس اس طرح کی چیزیں جو ان ہیں مجھے دیکھنے کو ملی تو میں تو چا, ایک چیز کو جو پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک سے زیادہ شادی جو حلال کام ہے اس کو کیا جائے اور حرام سے رکا جائے اڈلٹری اتنی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کے لیے بہت سے چیلنجز تھے تو اس لیے میں نے پھر جو اب میں ویب سائڈ جس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں اور جس کے لیے جو میرا آئیڈیا ہے اور ہوپ فلی اٹ گو نا بی سکسیزفل ون اس کے اندر بہت سی ایک چیزیں ہوں گی جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہوگی یہ ایک کائنڈ آف اے بلاگ اینڈ اے کائنڈ آف کمیونٹی اٹس گوئنگ ٹو بلڈ اے کمیونٹی سیم مائنڈیڈ پیپل ول کم دیٹ پلیس پھر اس کے اندر فیک پروفائلنگ نہیں ہوگی اسکیمنگ نہیں ہوگی خاص کر ویب سائٹ پہ اگر آپ کسی لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں پارٹنر وہ آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گے کتنی اکثریت تو ویب سائٹ پہ پیسے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں ہمارا فلاں یہ ہے ہمارا یہ کرتے ہیں ہمارا وہ کرتے ہیں یعنی مینس شادی کے لیے شادی کی ویب سائٹ پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نون سنسیئرٹی تو میری جو ویب سائٹ بنانے کا مقصد ہے اور جو ہوگی اس کے اندر سنسیریٹی ہوگی ریئل پیپل ہوں گے فیک آئی ڈیز ول ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ اس کے اندر بہت سا تھنڈیکیشن پروسیس ہوگا سیریس پیپل ول جوائن دیئر اور اس کے اندر جون سا ہے صرف اور صرف سول پرپز شادی ہوگا اور جو پروسیس اور چیلنجز میں نے فیس کیے وہ ہیں اس ویب سائٹ کے اندر نہیں ہوں گے کسی قسم کا اسکیم اور یہ پیسے مانگنے والا چکر وہاں پہ نہیں ہوگا اور اگر کچھ ٹائم کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی چیز اس کے اندر لگتی ہے کہ فیکنس نظر آئے گی وہ پروفائل اڑا دی جائے گی اور کمیونٹی بلڈنگ ہوگی وہاں پہ ایک کمیونٹی جون سی ہے ہم مائنڈیڈ پیپل کو اکٹھا کیا جائے گا یہ میرا ایک مقصد ہے دوسرا جون سا ہے بلاگ ہوگا مائی پرسنل ایکسپیرینسیز مائی پرسنل لائف اینڈ ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر ہاؤ وی نیڈ ٹو چینج دی مائنڈ آف مین اینڈ اے فار دس کاز اور یہ چیز کو نارملائز کرنے کے لیے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آج کے دور میں اس کے لیے مائنڈ بلڈنگ بہت ضرورت ہے مائنڈ کا چینج ہونا بہت ضرورت ہے عورتوں کی جو مائنڈ بلڈنگ ہے ریلیٹیڈ ٹو پالیگیمی اور ان کے جو فیئرز ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ایک فینٹیزی بنا دی ہوئی ہے ریلیشن شپ میں وہ سی ہے مردوں اور عورتوں کے دوران وہ بہت چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے سو دس از دی ٹو نیوز وچ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو گائز انٹرویو ود مائی وائف my اپ لوڈ کروں گا اور ریسنٹلی مور ویڈیوز اسٹارٹ کمنگ اب سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی میں کیونکہ سو آئی ہوپ یو ووڈ لائک اٹ تب تک